دقيقه لا تسكيب شف بالك سامعني شباب شلونكم شلون اخباركم طمنوا يا جماعه انا سمعت الفيديو هذا راح يكون تعريفي عن عني انا، عن محتواي باليوتيوب، عن شنو انزل باليوتيوب، أه، الاشياء اللي اسويها باليوتيوب، تقريبا يا جماعة قناتنا انزل فيها أه، محتواي العاب، جيمز، اشياء وايد انزل، يمكن طقطقه، وناسه، أه، مقالب، أه، جيف يعني تقريبا 50% بالأمية. جيمز، مهمات، قصص، اشياء كذي انزل، و 50% الثانية بتكون تحديات، اشياء اسويها، مقالب، جيفواي اشياء حلوه اسويها مرات أه... اتمنى يا جماعه انكم ما تقصرون معي بالاشتراك اهم يعني شي تشتركون بالقناه يا جماعه واللي مو حاب او اللي ما بيشترك وحاب يسوي سكيب لا تسوي سكيب يمكن فيديواتي تعجبك <تصفيق> اتمنى <تصفيق> انك تدش على القناه وتشوف الفيديوهات اللي انا مسويهم قبل، طالع الفيديوهات يمكن يعجبونك، يمكن تظل موجود وما تطلع، يمكن تسوي حتى اشتراك اذا عجبوك، واللي يحب محتواي واللي يحب اللي انا قاعد انزله اتمنى يا جماعه انكم تدعموني وتنشرون الفيديو هذا وتد... و... عند ربعكم عند اي واحد، اتمنى يا جماعه انكم وصلوا لي عدد عالي من المشتركين وتدعموني بالقناه وتوصلون الفيديو هذا، ابيكم توصلونه ترند اذا <تصريق> تقدرون، أنا <تصفيق> <hết> مستحيل إن يوصل. بس يعني وبس يا جماعه اخليكم مع الفيديوهات القصيره وبس ان شاء الله يعجبكم كل اللي راح اسويه انا احبكم وايد يا جماعه نزلت انا صار طريقه تشوي الزيت اوتك اولت اوف فور سوي قوه اكبر شيء بسمتكم مع ماب اولت اوف اولت اوف فور مع بعض ياه عليك يا ورق. انا مره يطلع لي دايفر بالكل انا باخذ يمكن يطلع لنا واحد قدامنا اح جنى جنى جنى جنى قاعد يشم الهواء النقي ها ابشر اسم الله عليك لا تعور حبيبي بس باقي واحد واحد قبل شهر قبل شهر ايييي قبل شهر قبل شهر لا لا لا لا اسمع بيبي كفو بس ارقد لي ارقد اوه اوه ما حد يقدر لي كفو والله انك كفو أمري. اييي عمري والله عمري والله تستاهل بوسه والله طيب انت لوت شوف انا بحميك ها؟ اي والله <تصفيق> بس المشي المشي <تصفيق> بحلجه بحلجه انفخ بحلجه انفخ بحلجه راح راح لو قام اه احنا نعطي اي بعد حيل حيل حيل, حيل اه اه اه راح ايه يقوم ان ايه ايه ايه شاء الله يقوم يقوم ان شاء الله ميكا ميكات ميكات